Petušnjega decembra je največja božičkova alganka kaj podariti Krono Telmovcev. To leto so dosegli skoraj vse, kar so želeli. Le kaj, jim še manjka do popolnega božičega. Neznani nagajivi škratje so v proizvodni celo leto skrivali urodja. Naši zaposleni so jih iskali po vseh kotičkih. Božiček je poskrbel za nepopisno veselje. Našel je njihov izgubeni zaklad. Ob koncu uspešnega leta pojenijo moči vsem zaposlenim. Lekako ne bi. Celo leto pridno izdelujejo toplotne črpalke. Božičko odarilo. Čudežni napitek, ki jih bo napolnil z dotatno energijo. A ste videli, da Tajništvo, računovodstvo in nabava se vtapljajo v papirologiji. Kako bi bili srečni, če bi vse te kupe papirja digitalizirali. Prodaja in tišina sta dva nasprotna pojma. Saj vidite kaj imamo v misli. Božiček je poskrbel za zen moment. Možgani razvojnikov so res obremenjeni zaradi razvoja novih izdelkov. Zato jim je Božiček podaril najboljšo sprostitev. Pati! Serviseri vsak dan privozijo po Slovenije. Njihova skrita želja? Teleportacija na Abra kadabra! skladišče pospravi se. Ups. In kaj je recept za uspeh marketinškega oddelka? V objektivu jete zanimive zgodbe in smešni pripetljaji vedno pozitivne KronoTerm družine.